Äike on võimas, ohtlik ja üks enim kahjustusi põhjustavaid loodusnähtusi meie planeedil. Intensiivne õhuringlus äikese võib põhjustada ka muid atmosfääri nähtusi, nagu näiteks pagituuli, ehk lühiaalisi tugevaid tuuleile, tugevaid vihmasid, hiidrahed, tornaadosid ja isegi vesipükse. Kõik need liigituvad ohtlik ilmastiku nähtust alla ja põhjustavad ühiskonnale nii majanduslikku kui ka sotsiaalset kahju. Mullu Tartu Ülikooli geograafia osakonnas läbi viidud uuringust selgus, et perioodil 1997 kuni 2019 oli Eestis kõige suurem esinemissagedusega tormituuled ja pagid. Leiti, et aastas on keskmiselt 90 tugevast tuulest tingitud kahjustuse juhtumit, mis on enamasti seotunud murdunud puude ja elektrikatkestustega. Veelgi võimsamad tuuli põhjustavad tornaadod ehk keeristormid, millest tuulekiirused võivad küündida kuni 140 meetrini sekundis. Kuigi võiks arvata, et Eestis neid ei esine, siis tegelikult on Eestis aastas keskmisel 2-3 tornaadot ja 3-4 vesipüksi. Kas pole mitte uvitav? Tundub ehk uskumatu, aga kas teadsid, et Eesti taevast on alla sadanud ka enam kui 7 cm läbimooduga rahega makkaid, mis võivad põhjustada suuri kahjustusi hoonetele, autodele ja tekitada vigastusi nii inimestele kui ka loomadele. Lisaks rahele on ohuks ka tugevatest vihmadest ringitud üleujutused ja pinnas ära kanne mis on sagedasemad just äikes ajal. Mõnikord võib vaid loetud minutite jooksul taevast alla sadada ligi ühe kuu sademete norm. Aga kuidas saaksime neid nähtusi paremini ennetada ja reaal ajas jälgida? Et ilmastiku nähtusi paremini ette näha, on vaja esmalt mõista, kuidas sünnib tänapäeval ilmaprognoos. Ilmaprognoosi aluseks on ilmajaamades kogutud andmed, mis viiaks ilmamudelisse. Seejärel analüüsivad ja võrdlevad sünoptikud erinevate mudelite arvutusi koostavad lõpliku prognoosi ja alles siis edastavad selle avalikusele. Teadmine, milliseks kujuneb ilm lähiajal, on ülioluline, eriti just ohtlik ilmastikunähtuste puhul. Ohtlik ilmastikunähtuste seeramiseks kasutatakse ilmaradari, satelliidi ja välgudetektorite andmeid. Ilmaradar abil saame jälgida sajupilvede teket, nende intensiivsust ja liikumist. Eestis töötab praegu kaks ilmaradarit, millest üks asub siin samas Harkus ja teine kesk eestis Sürgaveres. Satelliidi andmed on aga väga kasulikud pilvede jälgimiseks ning välgudetektorid häikesed tuvastamiseks. Selleks, et osata ohtlikke nähtusi tulevikus paremini ennetada ja nende tagajärgi leevendada, on vaja need esmalt põhjalikumalt uurida. Ning selleks on meil vaja rohkem andmeid ja inimesi, kes sellega tegeleksid. Tänapäeval on suureks abiks ka vabatahtikud ilmavaatlejad, kes jagavad sotsiaalmeedia vahendisel infot ohtlikke ilmastikunähtuste kohta. Nende andmed aitavad erinevad ilmastikunähtusi kaardistada, sündmusi hinnata ja on väga kasulikud sünoptikute tööks. Seega iga ühe panus on oluline. Ka sinu, kes sa seda video praegu vaatad.